Η εγκεφαλική παράλυση καταστρέφει οι νευρώνες του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα ανάλογα με τους νευρώνες που καταστρέφονται να κάνει και την ζημιά, σου κάνει τη ζημιά που σου κάνει και τέλος, αυτό είναι. Δεν αλλάζει. Η αντίθετη πλευρά του ράτσισμου ότι εμείς δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα να μας τα παρέχουν. Ναι. Λέω, δεν είναι έτσι. Λέγομαι Αλέξανδρος Παπαδάκης, κατάγομαι από το Δηδημότυχο, ζω πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Έχω διατελέσει αντι, ε, αντιπρόεδρος ε, στην τοπική κοινότητα διαβατών. Έχω ασχοληθεί με την ε, ζωγραφική, την αγιογραφία, το ψηφιδωτό. Και, ε, τελευταία, έχω αφαιρθεί περισσότερο στην Εθνική Ελλάδα, στον Πότσια, στο άθλημά μου και γενικά στον αθλητισμό. Τώρα, η αναπηρία μου είναι εγκεφαλική παράλυση. Οι γονείς μου λένε ότι γεννήθηκα ε, φυσιολογικά και άρχισα να ρίχνω τα πρώτα μου βήματα και κάπου εκεί ανέβασα, πήρε Στην πορεία, βέβαια, οι γονεί μου, όπω και όλοι οι γονεί των ανθρώπων με αναπηρία, το δέχτηκαν πολύ δύσκολα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ποστά, πήγαμε στην κάβα να πάρουμε μπύρε και κατέβηκε η μητέρα μου να κατεβάσει την κάσα από το αυτοκίνητο. Και εγώ κάθισα στο αυτοκίνητο. Και βγαίνει μια κυρία και πάει μέσα και λέει: Ότι ο άλλο κάθεται στο αυτοκίνητο και βάζει του, κατεβάζει τι μπύρε γιατί τον πατέρα μου θυμάμαι μια άλλη περίπτωση και πάλι έτσι κάθομαι στο αγροτικό που είχε και τον λέει: Τι κάθεσαι, λέει και κάνει τη δουλειά και τον άλλο τον έχει μέσα και κάθεται. Και μετά ο πατέρα μου και λίγο δυστακτικά ε, ε, του λέει: ναι ανάπηρος, Είναι ανάπηρο, είναι ανάπηρο, κάπως έτσι. Δεν ξέρω αν επειδή εγώ είσα σε χωριό. Θυμάμαι όταν πηγαίνανε να παίξουν ποδόσφαιρο στα αλόνια που είχαμε, αρχόταν να με, με φωνάσαν να πάω να παίξω κι εγώ ποδόσφαιρο μαζί του. Και παραδόξω, όποια παιδιά έχουν αναπηρία, τα περισσότερα, οι περισσότεροι παίζουν θερματοφυλάκε. Γενικά βλέπω από τα νέα παιδιά, έχουν μια ευγένεια. Δεν. Ενώ αντίθετα, από του μεγαλύτερου παρατηρήσει λίγο. Ε, θυμάμαι στο δημότυπο που ήμουν μικρό, μια κυρία που είχε κάνει τα ψώνια, τη γύρισε με τι σακούλες ανάποδα να με δει και καλά, γιατί με έβλεπε από πίσω που με προσπέρασε και μετά γύρισε και ανάποδα να με παρακολουθήσε ακόμα καλύτερα για τον τρόπο που προπατούσα. Αυτό που πάω στα σχολεία λέ και λέω και στα παιδιά, θα πείτε, εντάξει, τώρα τι μα διαφέρει εμά, εμεί δεν είμαστε ανάπηροι. Η αναπηρία φορά όλου σα. Μπορεί να μην έχετε εσεί, αλλά δεν αποκλείεται και για κάποιο διάστημα να σπάσετε κάποιο πόδι, κάτι και να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε καρότσα. Πρέπει να γνωρίζετε. Αν όχι, μπορεί να έχετε κάποιο φίλο, κάποιο συγγενή, κάποιο δικό σα. Κά... Από εκεί ξεκινά, από τον εαυτό μα. Αν λοιπόν ο καθένα μα ε, δεχτεί ότι υπάρχει η αναπηρία, και να ανοίξω μια παρένθεση τώρα εδώ και να πω ότι πολλέ φορέ η διάκριση προς το άτομα με αναπηρία είναι ακόμη πιο μεγαλύτερη από τα άτομα με αναπηρία παρά από τους άλλους. Ε, δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε τρεις διαφορετικέ Ολυμπιάδες. Άλλοι για τους μη άλλοι για τους έχουν κινητικά προβλήματα και τα Special Olympics. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα εμείς να δεχτούμε και να αποδειχτούμε την αναπηρία, να δεχτούμε και να αποδειχτούμε εμείς πρώτοι ότι είμαστε ίσοι με τους άλλους, και να μην το παίζουμε μία φορά οι να λέμε «Α, εγώ δεν μπορώ, δεν κάνω, θέλω τη βοήθεια, θέλω, θέλω» και απ' την άλλη να θες να σε φέρεται και ισότιμα ο άλλος. Όχι εμένα θα έλεγα ότι δεν με έχει επηρεάσει τόσο αλλά γενικότερα στις οικογένειες η αναπηρία επηρεάζει πάρα πολύ. Αν υπάρχουν δύο παιδιά σε μία οικογένεια και το ένα έχει αναπηρία και το άλλο δεν έχει το ένα έχει δικαιώματα, στην εκπαίδευση, στη διασκέδαση, παντού. Το άλλο το παιδί δεν έχει. Το παιδί που έχει αναπηρία θα πρέπει για να διασκεδάσει, να ακολουθηθεί μια διαδικασία. Να φύγει με το αυτοκίνητο, να πάει ο παπάς, ο μαμά να χάσει κάποιο χρόνο κλπ. Κλ. Πολλές φορές τα παιδιά με αναπηρία δεν θέλουν, αν δεν έχουν και μια όθηση, να κάνουν πράγματα. Οπότε υπάρχει αυτή που... η σιωπηρή συμφωνία. Του παιδιού και τη οικογένεια ότι αφού το παιδί δεν θέλει, εμεί να μην το πιέσουμε. Άρα, υπάρχει σιωπηρή συμφωνία και είναι όλοι ευτυχισμένοι. Ενώ το άλλο το παιδί έχει δικαιώματα να σπουδάσει, στην εκπαίδευση, στην εργασία, σε όλα. Πέρα από αυτήν την όθηση που δεν υπάρχει, υπάρχει και ο φόβο τη αποτυχία και τη απόρριψη. Να μην βγει το παιδί έξω με αναπηρία, να μην αδικηθεί. Ε, να μην βγει έξω, να μην έχει καμία ερωτική απογοήτευση. Να μην βγει έξω, να μην έχει καμία αποτυχία στην εργασία, στην εκπαίδευση, στο ένα στο άλλο. Γιατί λέει εγώ που δεν είμαι άτομο με αναπηρία, δεν αδικούμε, δεν έχω ερωτικές απογοητεύσεις, δεν, δεν, να μην υπάρχει αυτή η υπερπροστασία. Θεωρώ τον εαυτό μου, εντός παρεθέσεως, φυσιολογικό. Με την ίδια λογική τότε θα πρέπει να, να αισθανόμαστε και λίγο ξεχωριστή η αντίθετη πλευρά του ράτσισμου ότι εμείς δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα να μας τα παρέχουν ναι, Λέει, όχι δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πολλά αρνητικά χρησιμοποιείται λέξεις. Δεν είναι το παιδί που έχει αναπηρία, είναι το σακάτικο. Εσύ που του πλησιάζεις κάποιον που έχει αναπηρία θες κάτι από αυτό να αποσπάσεις. Αυτή είναι η λογική. Υπάρχει η μετά του επιδόματος των γονέων και του γύρω περιβάλλοντος. Δηλαδή, το να... όταν μας πλησιάζει ο άλλος, τι θα κερδίσουμε. Τι θα πάρουμε, θα πάρουμε χρήματα, θα πάρουμε κάποιο επιδόμα. Καταρχήν, υπάρχει νοτροπία ότι ξεκινώντας από την πολιτεία. Του δίνουμε ένα επιδόμα, να το ξεφορτωθούμε και τον έχουμε, έχουμε κλείσει με, το... με την αναπήρία. Εγώ όσο και αν ακούγεται παράξενο, δεν είμαι υπέρ της πολιτικής των επιδομάτων, ε, είμαι υπέρ της εργασίας. Αν φτάνουν ή δεν φτάνουν τα λεφτά που δίνονται σε μορφή αναπηρία ή συνταξής, είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, μη δίνεις αυτά τα λεφτά, αλλά βάλτε να εργαστεί. Γιατί θα εισταθεί και ο ίδιος καλά ότι εργάζεται, ότι κάτι κάνει και τα πρίνει αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, ξεκινά από εκεί. Άρα τι είναι οίκτος από την πολιτεία, ο οίκτρος υπάρχει παντού. μα κάνεις αθλητισμό, μπράβο, είσαι ήρωα, σούπερ, πώς κάνεις, πώς πετάς τη σφαίρα, πώς πετάς στο ακόντιο. Κάτι που είναι πολύ φυσιολογικό, κάτι που το κάνουν όλοι. Εντάξει, μπορεί να χρειάζεται δύο Περισσότερο κούραση σε ένα άτομο που έχει κάποιο πρόβλημα από κάποιον που δεν έχει. Πας στην εκκλησία και έρχεται ο άλλος να σου δώσει λεφτά, νομίζοντας ότι αυτό είναι το θέμα σου, αυτό είναι το πρόβλημά σου. Χωρίς να νοιάζεται κανένας ε, για τον εξωτερικό σου κόσμο, για τον ψυχισμό σου. Αν έχεις ε, προβλήματα να, να σε πλησιάσουν, απλά να βγεις να πεις ένα καφέ, να πεις ένα λόγο, να πεις τον πρόβλημά σου. Περιορίζονται στο, μόνο στο, στα εξωτερικά σου προβλήματα και στη φιλανθρωπία που μπορούν να σου παρέχουν. Έχω προσέξει και αυτό το λέω, είναι δική μου η άποψη ότι δεν υπάρχουν αντιρατσιστές, υπάρχουν οπαδοί κοινωνικών ομάδων. Έχω προσέξει ότι αυτοί που τρέχουν να υποστηρίξουν τους μετανάστες θα πάνε εκεί, αλλά δεν θα τους δεις πουθένα άλλο. Οι κυρίες εφημινίστριας γεμίζουν τον κόσμο, αλλά πιθανόν να τους δεις άδε σε μία άλλη κοινωνική ομάδα να τρέξουν και πουθένα άλλο. Οπότε, βλέπουμε και πιστεύω, εγώ το πιστεύω αυτό, ότι είμαστε οπαδοί κοινωνικών ομάδων, τίποτα άλλο. Ο ρατσισμός, η διαφορετικότητα υπάρχει μέσα μας και το είπα και προηγουμένως ότι η διαφορετικότητα υπάρχει μεταξύ των ατόμων με αναπηρία. Οπότε, πρέπει λίγο να δουλέψουμε μόνοι μας, αυτό να το κάνουμε δικό μας, ότι το πρόβλημα του άλλου είναι και δικό μας πρόβλημα, τότε ίσως ε, καλυτερέσουν πολλά πράγματα. Ο μασικότερος παράγοντας που βοήθησε στο να ενταχθώ στην κοινωνία ή μάλλον με όθησε, μία από το χωριό μου μοναχή που με όθησε να γνωρίζοντα ότι στο δημοτικό ζουγράφησα πολύ καλά να ξεκινήσω να ασχολούμαι με τη ζωγραφική και την αγιογραφία μου είχε πει συγκεκριμένα Ήταν λοιπόν ο ένα παράγοντας Ο άλλο παράγοντας που με βοήθησε πάρα πολύ ήταν η αδερφή μου Ερχόταν πάντα, με βοηθούσε Θα δηλαδή την την πεποίθηση ότι ό,τι ξεκινήσω θα έχω κάποιον να με βοηθήσει. Τώρα βέβαια είναι λιγότερες οι βοήθειες που θέλω γιατί τώρα πλέον και οδηγώ. Εντάξει, έχω κι άλλες βοήθειες, τα νύψια μου πάρα πολύ με βοηθούν. Οι φίλοι. Πολλοί θέλουν να μιλήσουν για την αναπηρία, να μάθουν, αλλά διστάζουν. Φοβούνται ότι το πρόβλημα, τέλος πάντων, είναι αυτό που θέλουν να ρωτήσω ότι είναι δικό τους και ότι δεν υπάρχει ή και ενδεχομένως να σκορδέψουν. Ένα θέμα, παράδειγμα, που το έχω συναντήσει, που είναι ταμπού στην αναπηρία, είναι το ερωτικό κομμάτι. Υπάρχει και το πρακτικό κομμάτι, ότι ευτυχώς ή δυστυχώς, δυστυχώς θα λέγα, οι διάφοροι φορεί που έχουμε λειτουργούν σαν κλαμπάκια, σαν κλειστές ομάδες. Υπάρχουν προβλήματα όπου θα μπορούν να, να, να είχαν λυθεί με πολύ απλές κινήσεις. Να υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο, να, ένα τηλέφωνο και μέσα από την ανωνυμία θα μπορεί να, να παρέχει και, συμβου, και οι αλλά και συμβουλές. Προ, προσπάθησα να πλησιάσω ένα άτομο, ήταν ψηλίγες φορές που εφαγα πόρτα. Ε, Κάποιο μου είπε λέει ότι δύσκολα πλησιάζεται η δικαιολογία είναι ότι δεν κατεβαίνει γιατί έχει και πολλά κρασπέδα στη Θεσσαλονίκη και δεν μπορεί να δεν υπάρχουν ράμπες παίρνω τη μητέρα το τηλέφωνο βλέπω μια αρνητικότητα προσπαθώ να το μιλήσω τα ενδιαφέροντα που υπάρχουν στον αθλητισμό στις τέχνες κλπ να ασχοληθεί και μου λέει πολύ απλά δικό μου παιδί είναι ότι θέλω το κάνω γεια σας Κλαπ το τηλέφωνο Όποιο έχει ερωτήσεις, θέματα ε, που αφορούν την αναπηρία. Ε, μπορεί να με βρει λοιπόν στο facebook στο ε, Αλέξανδρος Παπαδάκης με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορεί να με βρει στο instagram και μπορεί να μου στείλει και στο messenger. Είχαμε κάνει ένα σεμινάριο κάποτε Η αναπηρία στο γάμο και στον έρωτα, κάπως έτσι. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τον τίτλο. Εκεί Διαπίστωσα ότι υπήρχαν θέματα που δεν τα γνώριζα ο ίδιος για την αναπηρία. Υπάρχουν φοβερά θέματα. Ε, μάθαμε για το sex, για τον έρωτα, για την ψυχολογία, ε, ακόμη και πολύ πιο, πιο πρακτικά πράγματα, Κάποιο άτομο με αναπηρία δεν το είχε πέρασει από το μυαλό μου ότι υπήρχε και αυτή η περίπτωση. Ότι για να ενεργηθεί θα πρέπει να βρίσκεται στο περιβάλλον του, είτε είναι εργασιακό, είτε είναι άλλο περιβάλλον, να βρίσκεται σε συγκεκριμένη μέρα, στο συγκεκριμένο χώρο, να πάρει κάποια συγκεκριμένα φάρμακα, προφανώ να το βοηθήσουν, για να ενεργηθεί. Που μπορεί να ενεργείται και μία φορά τη βδομάδα. Ε, άκουσα ότι υπήρχαν περιπτώσει όπου όταν ολοκλήρωναν τη σεξουαλική πράξη, πούνεσαν, ούριαζαν. Μπορεί να σοκάρουν, αλλά είναι, ε, υπάρχουν. Παρατηρώ ότι τα τελευταία χρόνια, οι σχέσεις ατόμων με αναπηρία και χωρίς αναπηρία ε, είναι όλο και περισσότερες. Ακόμη και εγώ που είμαι ανάπερς, ακόμη και οποιουσδήποτε, και εσύ και οποιοδήποτε, Άμα να τον ρωτήσουν ε, η κόρη σου, τα έχει φτιάξει με έναν που έχει αναπηρία. Ε, πώς θα σου φανεί. Μ, δεν είναι αυτό που θα ήθελα. Αν δηλαδή ε, βγάλεις από το μυαλό σου όχι μόνο την αναπηρία αλλά κάθε πρόβλημα που υπάρχει και μπει στη θέση του άλλου τότε πιστεύω ότι η κοινωνία μας θα γίνει ακόμη καλύτερη. Τα άτομα με αναπηρία είναι ότι και οι υπόλοιποι άνθρωποι ερωτεύονται, απογοητεύονται, προσπαθούν, πτυχαίνουν, αποτυχ... αποτυχάνουν. Τι θα έλεγα στα άτομα με αναπηρία να προσπαθήσουν να προσπαθήσουν και αν αποτύχουν, αν απογοητευτούν θα έχουν προσπαθήσει τουλάχιστον και αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μας ε, στην καθημερινότητά μας. Ε, που πιστεύω ότι είναι η καλύτερη ερώτηση που είχα πάρει από μέχρι τώρα που έχω πάρει στα σχολεία που πηγαίνω και τους μιλάω για την αναπηρία. Εσείς είσαστε ε, πρότυπα για εμάς, για όλους, για την προσπάθειά σας, για όλα αυτά. Αν γινόταν να γίνετε καλά, να μπορούσατε να γίνετε καλά, θα θέλατε να γίνετε καλά ή θα θέλατε να είσαστε ανάπηροι για να είστε τα πρότυπα. Μπορεί να είμαστε τα πρότυπα για την προσπάθεια, για τη δύναμη και όλα αυτά που ακούμε, που εγώ πιστεύω ότι δεν κάνουμε τίποτα διαφορετικό, μόνο ίσως κουραζόμαστε λίγο περισσότερο από τους υπόλοιπου. αλλά κανένας δεν θα έλεγε φυσικά. Και όλοι θα θέλαμε να είμαστε να μην έχουμε την αναπηρία. Ε, την αναπηρία όμω πρέπει να την αποδεχτούμε να, να ζήσουμε αυτήν. Αν δεν ζήσουμε, αν, γιατί συναντώ περισσότερο στα άτομα που έχουν ε, στην πορεία της ζωή τους ε, κάποιο ατύχημα ή έχουν αποκτήσει τέλος πάντων κάποια αναπηρία. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αποδεχτεί την αναπηρία σου όσο γίνεται πιο γρήγορα. να ζήσει, πρέπει να προσπαθήσει και να αγωνιστείς. Αλλά για να πρέπει να αποδεχτείς πρώτα τους περιορισμούς που σου βάζει η αναπηρία και να τους πολεμήσεις. Καταρχήν ο όρος, ο επίσημος όρος βάσει και νόμου του κράτους, γιατί το, αποδέχτηκαν, το δέχτηκαν οι ίδιοι αναπηροί, είναι άτομα με αναπηρία και γι' αυτό τα αλλάξαμε τα κεφάλαια τα αμαία, τα γράψαμε α μ ε α. Δεν είμαστε ούτε άτομα με ειδικέ ικανότητε, ούτε άτομα με ειδικέ ανάγκε. Εγώ προσωπικά δεν είμαι ο Αιτή ο εξωγήινο να θέλω χλωρόφιλ ή κάτι άλλο για να έχω ειδικέ ανάγκε, ούτε όμω είμαι και σούπερμα να έχω ειδικέ ικανότητε. Άρα λοιπόν, γιατί να μα τρομάζει ο όρο άτομα με αναπηρία, που εγώ θα έλεγα και αυτό είναι λάθο, άνθρωποι με αναπηρία καλύτερα. Το μποτσια λοιπόν, το Boccia. ενώ είναι ένα άθλημα που ε, έχει αναπτυχθεί, ε, ε, αυτή τη στιγμή νομίζω το κάνουν καιρό στι 60 χώρες σε όλο τον κόσμο, για ιατρικούς λόγους είναι πολύ παλιό άθλημα, το παίζουν στην Αρχαία Ελλάδα, κάποιους ε, οι ρίζες κρατάνε ίσως ακόμη περισσότερο και από την Αίγυπτο, Μπαίνει στους παροολυμπιακούς αγώνες και γίνεται το ένα από τα δύο αθλήματα αυτή τη στιγμή που υπάρχουν που είναι καθαρά παρολυμπιακά αθλήματα όπως είναι το Goldball και το Boschia. Το Boschia είναι για βαριές κινητικές αναπηρίες, ίσως οι βαρύτερες που υπάρχουν. Είναι για άτομα με κεφαλική παράλυση, μυοπάθειες και συγγενείς προς αυτές τις παθήσεις. Ε, το συγκεκριμένων αθλημάτων, ειδικά τη κατηγορια bc BC3, Μπορεί να μην ε, μπορούν να κάνουν κανένα άλλο άθλημα παρά μόνο τον Πότσια. Είναι άθλημα που έχει διάφορα χαρακτηριστικά από διάφορα αθλήματα. Έχει από ποδόσφαιρο, ε, έχει κίτρινες κάρτε, κόκκινε κάρτε, πενάλτι. Ε, έχει από το μπάσκετ το, το γήπεδο. Κάκι <ομπάκι> γιατί βασίζεται στρατηγική, είναι βασικά άθλημα στρατηγική, στρατηγικής. Ε, από μπιλιάρδο έχει καραμπόλες γενικά είναι, έχει πολλά στοιχεία από πολλά αθλημάτα. Δίνει τη χαρά σε άτομα που δεν φανταζόταν ότι θα μπορούσαν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό τη χαρά αυτή του α, να αθληθούν, αλλά πέρα από αυτό να, να γίνουν κοινωνικά όντα, να κάνουν παρέες, να ζήσουν φοβερές καταστάσεις, ε, ειδικά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα βλέπεις της αναπηρίας που δεν φαντάζεσαι, ε, αλλά βλέπει και τη δύναμη το να ξεπερνούνται όλε αυτέ οι δυσκολίε. Πόσο θα έπρεπε, ειδικά στα μεγάλε οργανώσει και στου Ολυμπιαδέ, βλέπει ότι πώ θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται η αναπηρία και πώ θα έπρεπε να είναι η αναπηρία. Εκεί είσαι ο κύριο Παπαδάκη, ο αθλητή, είσαι ο κύριο Τζίμα, ο ομοσπονδιακό προ... προπονητή, δεν είσαι ο, ο ανάπηρο, ο μη ανάπηρο. Έχω φτάσει μέχρι η θέση σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. 7η θέση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα με, ανάμεσα σε 65 αθλητές. Έχω πάρει όμως με το ομαδικό, δύο μετάλλια ευρωπαϊκά. 16 πρωταθλήματα στην Ελλάδα, σε ατομικό και ομαδικό από 8. Κοντεύω καμιά εικοσαριά διοργανώση με την εθνική. Ε, αυτή τη στιγμή μπορείς να κάνεις δύο αθλήματα. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να κάνω ένα δεύτερο άθλημα. Το pickpock ε, το έκανα Γι' αυτό το λόγο, να κάνω και ένα δεύτερο άθλημα, να το διασκεδάζω γιατί καλός ή κακός ο πρωταθλητισμός είναι πολύ σκληρός, πάρα πολύ σκληρός. Είναι πολύ σκληρό ο πρώτος να παίζει με τον τελευταίο και να το συντρίβει. Είναι, είναι δύσκολο το να κάνεις πρωταθλητισμό και πρέπει να είσαι πάντα κορυφή. Αν δεν είσαι κορυφή, φεύγεις από παντού. Μου αρέσει το κέρλινιγκ που δεν υπάρχει δυστυχώς στην Ελλάδα, Μ' αρέσει, υπάρχει το ποδόσφαιρο με ηλεκτροκίνητα που δεν υπάρχει. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Έχω παίξει χόκκι στην Εσθονία με αμαξίδιο. Ο αθλητισμό στην πόλη μας, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το άθλημά μου, δυστυχώς είναι ανύπαρκτος. Πάρα πολύ μεγάλη πόλη, από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης, ε, της αξίζουν ε, καλύτερος ειδικό αθλητιμός. Ε, πιστεύω γενικότερα της αξίζει περισσότερα πράγματα της Θεσσαλονίκη από αυτά που έχει. <Στοί> στους μόνους που έχω υποχρέωση είναι οι, οι πολύ δικοί μου άνθρωποι στην αδερφή μου, στην οικογένειά μου, στους λίγους φίλους που έχω, που νοιάζονται, που με ενδιαφέρονται να δουν κάποιο link, να δουν τους αγώνες όταν είμαι στο εξωτερικό. Σε αυτού λοιπόν.